и слове днесаго и до стаго и слове У всіх зараз одна думка, щоб швидше настала в Україні перемога над нашим ворогом, щоб закінчилась війна, щоб наступив мир, якомога більше хлопців, щоб всі повернулися живими, здоровими. Ну і відбудовувати наше місто прийдеться. Хочу в це свято побажати всім добра, благополуччя, Гарних свят, гарної куті та веселих свят, благополуччя для наших воїнів, мирного неба нашій Україні. Дякуємо нашим захисникам, нехай Бог береже їх і нашу Україну. Христос народився, славімо Його. Усіх українців зі святом Різдва Христова. Нехай Господь береже нашу землю, нашу Україну, усі міста і села кожного українця кожну родину українську від ворогів, від всього недоброго, з чим вони прийшли на нашу землю. Нехай Матір Божа береже наші міста, наші села, наші домівки, освітить своєю благодаттю кожну родину, принесе щастя, мир, радість, добро, віру, любов, дитячий сміх, добробут і все добре, що є в житті людей». Святкові дні, ми з особливим почуттям просимо об допомоги подолати супротивників, щоб принести горе в наш дім, допоможе останнім точно вигнати земну навалу з української землі і завдяки перемозі і правди утвердити справедливий та тривалий мир. Святкуючи різдво Христове, ми утверджуємося в переконанні. Що так і буде, але водночас ми пам'ятаємо тих, хто захищає правду і свободу наших воїнів, які зараз обороняють нас. Христос народився! Єпіфаній, метрополит Київській всієї України, пристояті Православної Церкви України, річтво Христоїв, 2022-2023 рік місто Київ.